יבו מנוע, אתם יכולים לראות שזה brake shim disc. Brake יש לו בולם. יש לו בולם, אחיותי, 140 מילימטר, אתם יכולים לראות שמגיים כמו שצריך, גם החישוקים, הם חישוקים קפולים. יש פה גם לאיר, לבולם, לקוננ אותו לאיר ולשתח. האופניים האלה הם האלומיניום, הם מאוד מאוד קלות. אין להם משקל, אולי הם שוקלות כשתיים, שתי קילו, אולי. אין להם שתי קילו אפילו. אחרי שהן גמורות, אני אראה לכם את שאר הסרטון. אה, הממנות האופניים, בניית סוללות ליטיום, אופניים חשמליות, שיווק מנועים, בקרים, אה, סוללות ליטיום. אם מתקלקלה סוללה או המנוע, לא צריך להחליף,